Mä oon Sean Ricks, toimittaja, juontaja, Ylellä. Mä luen siis parhaillaan pienen hauenpyydystystä Juhani Karjalalta ja sitä ennen rikos ja rangaistus. No kotona, mutta kesäsin puistossa on tosi kiva lukea, jos vaan on hyvät säät, mikä on harvinaista, mutta silloin kun on, niin puista. Joka ilta, joo, joo. aina kun on lapset, joo. Kyllä, mä täytyy sanoa, että elokuvat mä aina katon uudestaan ja uudestaan, on toi Before Sunset. Ihan vankasti, että voi katsoa minkä tahansa ikäisenä ja siinä on niin paljon juttuja ihmisten välisistä suhteista ja mä löydän siinä aina jotain uutta siinä leffassani. Se, se on varmaan se. Mielipeli. No mä oon jo nyt tosi kouku, siis mä en, siksi mä en pelasta, mutta footballmanna kerron semmonen, Tykkään siitä, mutta on addikti, niin pelasta usein. Se tunnelma. Kirjojen tuoksu, mutta tietty rauha. Se on kiva olla. Antaa ihmiselle tietoa, mutta antaa myös näkemyksiä maailmasta, joka taas kasvattaa empatiaa ja, ja tota, opettaa, että ihmiset ajattelee eri tavoin. Ää, se olisi varmaan tätä nyky suosissa olevaa autofiktiota. Ää, jotain, jotain siitä liippaavaa omasta elämästä ja suvuhistoriasta. No kyllä nyt... Hmm. Gabriel Garcia Marquesin sadan vuoden yksinäisessä on yksi mun lempikirjojen kautta aikojen. Ja sit, tota, no Italo Kalvinon Paroni Puussa on myös erinomainen, suosittelen.